Λυσία λόγος κατά του Ερατοσθένη ενός από τους τριάκοντα τυράννους εκφωνήθηκε από τον ίδιο το Λυσία. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Πρώτο μέρος. Πιστεύω ότι το δύσκολο άνδρες δικαστέ δεν είναι να αρχίσω το κατηγορητήριο αλλά να σταματήσω κάπου την ομιλία μου. Τόσο μεγάλα και τόσο πολλά είναι τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει αυτοί. Έτσι, ακόμη και αν κάποιο χρησιμοποιούσε ψέματα, οι εναντίον τους κατηγορίες δεν θα ξεπερνούσαν τα γεγονότα. Μα κι αν ήθελε να πει την αλήθεια, δεν θα είχε τη δυνατότητα να περιλάβει στο λόγο του τα πάντα, παρά αναγκαστικά ή ο κατήγορος θα έφθανε στα όρια της φυσικής του αντοχής ή ο χρόνος δε θα αρκούσε. Πιστεύω επίσης ότι θα πάθω το αντίθετο από στο παρελθόν. Στο παρελθόν δηλαδή έπρεπε οι κατήγοροι να δικαιολογήσουν την έκθρα που έτρεφαν για τους κατηγορουμένους. Στην περίπτωσή μας όμως πρέπει οι κατηγορούμενοι να μας πούν ποια έχθρα έτρεφαν για την πόλη ώστε να φτάσουν να διαπράξουν εναντίον της τέτοια εγκλήματα και δεν τα λέω αυτά τα λόγια επειδή δεν έχω τάχα και εγώ τις δικές μου προσωπικές συμφορές και τους δικούς μου λόγους να τους μισώ αλλά επειδή όλοι έχουν πλήθος λόγους για να οργίζονται είτε για τις ιδιωτικές τους είτε για τις δημόσιες συμφορές. Εγώ βέβαια άντρες δικαστές ενώ ποτέ στο παρελθόν δεν διεκδίκησα στα δικαστήρια κάτι ούτε για τον εαυτό μου ούτε για κάποιον ξένο, τώρα εχω αναγκαστεί από τα ίδια τα γεγονότα να εμφανιστώ εδώ ως κατήγορος αυτού του ανθρώπου. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές δίλιασα πολύ μήπως και λόγω της απειρίας μου, δεν καταφέρω να διαμορφώσω και να υποστηρίξω επάξια το κατηγορητήριο για την υπεράσπιση του αδελφού μου και του εαυτού μου. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τα πράγματα από την αρχή όσο πιο σύντομα μπορώ. Ο πατέρας μου, ο Κέφαλος πίστηκε από τον Περικλή να έρθει και να εγκατασταθεί σε αυτή τη χώρα. Υπήρξε κάτι τη για 30 χρόνια, και σε όλο αυτό το διάστημα, τόσο εμείς όσο και εκείνο δεν καταφύγαμε ποτέ και για κανένα λόγο στα δικαστήρια για να διεκδικήσουμε κάτι, μα ούτε και μα οδήγησε σε δίκη κανείς. Αντίθετα όσο είχαμε δημοκρατία ζούσαμε με τέτοιο τρόπο ώστε μήτε να κάνουμε αδικία σε βάρος των άλλων μήτε να μας αδικούν οι άλλοι. Όταν όμως χάρη στην πανουργία και τη οικοφαντίας τους ήρθαν στο πολιτικό προσκήνιο οι τριάκοντα τύρανοι, ενώ διακήρυσαν ότι πρέπει να καθαρίσουν την πόλη από τους άδικου και να στρέψουν τους υπόλοιπου πολίτες στην αρετή και στη δικαιοσύνη, παρόλο λοιπόν που έλεγαν τέτοια πράγματα δεν είχαν την τόλμη να τα κάνουν κιόλα όπως θα προσπαθήσω να σας θυμίσω μιλώντας για τα δικά μου παθήματα πρώτα, αλλά και για τα δικά σας. Ο Θεόγνης λοιπόν και ο Πίσωνας έλεγαν στο συμβούλιο των Τριάκοντα για τους Μέτικους, ότι υπήρχαν μερικοί που δυσάνασχετούσαν με το καθεστώς, και ότι άρα τους δινόταν μια εξαιρετική ευκαιρία με πρόσχημα ότι προσπαθούν να τους τιμωρήσουν, στην πράξη να τους εκβιάσουν και να τους αποσπάσουν χρήματα. Άλλωστε, έλεγαν, οι πολίτες ζούσαν με στη φτώχεια και το κράτος χρειαζόταν χρήματα. Όσο για αυτού που τους άκουγαν, δεν υπήρχε καμιά δυσκολία να τους πείσουν, γιατί δεν το είχαν σε τίποτα να σκοτώνουν ανθρώπους, ενώ αντιθέτω το να παίρνουν χρήματα το θεωρούσαν πολύ σημαντικό. Αποφάσισαν λοιπόν να συλλάβουν δέκα άτομα, εκ των οποίων τα δύο ήταν άνθρωποι πάμπτωχοι, για να έχουν απέναντι στου άλλου τη δικαιολογία πω τάχα ό,τι έγινε δεν έγινε για τα λεφτά αλλά για το συμφέρον του κράτου, αφού και ό,τι άλλο είχαν κάνει το είχαν παρουσιάσει έτσι, ώστε να φαίνεται εύλογο. Και αφού μοίρασαν τα σπίτια μεταξύ του κατά ομάδες, άρχισαν να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Εμένα με βρήκαν στο τραπέζι. Φιλοξενούσα κάτι φίλου. Αυτού του έδιωξαν κακήν κακό και εμένα με παρέδωσαν στον πίσωνα. Οι υπόλοιποι πήγαν στο εργαστήριο και άρχισαν να καταγράφουν του δούλου. Ρωτάω τον πίσωνα αν ήταν πρόθυμο να πάρει λεφτά και να με αφήσει να φύγω. Συμφώνησε με την προπόθεση ότι θα ήταν πολλά. Του είπα λοιπόν ότι ήμουν έτοιμο να του δώσω ένα τάλαντο ασύμι. Ήξερα βέβαια ότι δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Λόγω των περιστάσεων όμω θεώρησα ότι ήταν απολύτω αναγκαίο να απαιτήσω κάποια εξασφάλιση. Όταν ορκίστηκε στη ζωή του, και στη ζωή των παιδιών του, οτι αφού πάρει το τάλαντο θα μ' αφήσει να φύγω, μπαίνω στο υπνοδωμάτιο και ανοίγω την κασέλα. Όμως ο Πίστονας με αντιλήφθηκε και μπήκε κι αυτός μέσα. Μόλις είδε τι είχε μέσα η κασέλα, φωνάζει δυο από τους ακολούθους του, και τους διατάζει να τα πάρουν όλα. Αλλά επειδή άντρε δικαστέ δεν είχα μέσα όσα είχαμε συμφωνήσει, αλλά τρία τάλαντα ασίμοι, τετρακόσια νομίσματα κιζικινά, εκατό χρυσά νομίσματα περσικά και τέσσερι ασημένιε κανάτε, τον παρακαλούσα να μου δώσει τα απαραίτητα για το ταξίδι μου. Αυτό όμω μέλεγε έλεγε να είμαι ευχαριστημένο που θα σώσω τη ζωή μου. Βγαίνοντα εγώ και ο πίσωνας μα πετυχαίνουν ο Μιλόβιος και ο Μνησιθίδης που έφευγαν από το εργαστήριο και ρωτάνε που πάμε. Τούς απαντάει εκείνος ότι πάμε στο αδερφού μου για να κάνει έρευνα και σε εκείνο το σπίτι. Τότε εκείνου του είπα να πάει εκεί ενώ εμένα με διέταξαν να τους ακολουθήσω στο σπίτι του Δάμνηπου. Με πλησιάζει τότε ο πίσωνας και με συμβουλεύει να μην πω τίποτα και να μην χάνω το θάρρος μου γιατί δίθεν θα έρθει και αυτός εκεί μετά. Φτάνοντας στο σπίτι του Δάμνηπου βρίσκουμε τον Θεόγνη να φρουρεί κάποιου άλλου. Με παρέδωσαν σε αυτόν και ξανά φυγαν. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση θεώρησα ότι βρίσκομαι σε κίνδυνο, γιατί τα πράγματα έδειχναν ότι πάω για θάνατο. Φώναξε λοιπόν το δάμνηπο και του λέω τα εξή. Τυχαίνει να είσαι φίλο μου. Έχω έρθει στο σπίτι σου, δεν έχω διαπράξει κανένα δίκημα, και κινδυνεύω με θάνατο επειδή θέλουν να μου πάρουν τα λεφτά. Λοιπόν, τη στιγμή που αντιμετωπίζω ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο, σε παρακαλώ να κάνει κρίση τη δύναμή σου για να με σώσει. Αυτό υποσχέθηκε να το κάνει. Και του φάνηκε καλύτερο να απευθυνθεί στο Θεόγνη, γιατί πίστευε ότι αυτό θα κάνει οτιδήποτε αν του δώσει κανεί λεφτά. Όσο εκείνο συζητούσε με το Θεόγνη, γιατί εγώ τύχαινε να ξέρω καλά το σπίτι και γνώριζα ότι είχε πόρτα και στο πίσω μέρο, αποφάσισα να δοκιμάσω να διαφύγω από εκεί. Σκέφτηκε ότι αν δεν με πάρουν θα σωθώ, ενώ στην περίπτωση που θα με έπιαναν, πίστευα ότι αν ο Θεόγνη είχε πιστεί από το δάμνηπο να πάρει λεφτά, πάλι θα μ' άφηνε ελεύθερο να φύγω. Αλλιώ θα πέθαινα, πράγμα που έτσι κι αλλιώ ήταν δεδομένο. Μα αυτέ τι σκέψει το σκάσα, ενώ εκείνη φρουρούσαν την προστενή πόρτα υπήρχαν τρεις πόρτες που έπρεπε να περάσω και τυχεινάνε εκεί τρεις ανοιχτές Κι έτσι έφτασα στο σπίτι του Αρχένεου, του γιου του πλειοκτήτη, και τον έστειλα στην πόλη για να μάθει τι έγινε με τον αδερφό μου. Όταν γύρισε μου είπε ότι τον συνέλαβε ο Ερατοσένης στο δρόμο και τον οδήγησε στη φυλακή. Έχοντας πάρει τέτοιε πληροφορίες την επόμενη νύχτα πέρασα με βάρκα στα μέγαρα. Στον Πολέμαρχο έδωσαν οι τριάκοντα την εντολή που ήταν συνηθισμένοι στις μέρες τους να πιει το κόνιο πριν του ανακοινώσουν την αιτία για την οποία επρόκειτο να θανάτωθεί. Τόση απόσταση από τον αδικαστή και να υπερασπίσει τον εαυτό του. Κι όταν τον έβγαλαν από τη φυλακή νεκρό ενώ είχαμε τρία σπίτια στην ιδιοκτησία μας από κανένα δεν επέτρεψαν να γίνει το ξόδι του. Παραμίσθωσαν μια παράγκα και εκεί τον απέθεσαν για να γίνει το του. Και ακόμη ενώ είχε πολλά ρούχα δικά του, στο σχετικό αίτημα απάντησαν αρνητικά και δεν έδωσαν τίποτα. Οι φίλοι έδωσαν ρούχα για την ταφή του: άλλο σημάτιο, άλλο προσκεφάλι, ο, ο καθένα οτίχε. Αλλά δεν σταμάτησαν εδώ. Έβαλαν στο χέρι επτακόσιε ασπίδε που είχαμε, ασίμοι και χρυσάφι ένα σωρό: χαλκό, κοσμήματα, έπιπλα, ρούχα, γυναικεία, τόσα που ούτε στα καλύτερα ονειρά του δεν μπορούσαν να δουν ότι θα αποκτήσουν. Και εκατόν είκοσι δούλου από του οποίου διάλεξαν του καλύτερου και του πήραν οι ίδιοι, ενώ του υπόλοιπου του δόρησαν στο δημόσιο. Μα αυτά δεν ήταν αρκετά. Έφτασαν σε τέτοιο σημείο απληστία και σχροκέρδια και έδειξαν το ήθο του με την εξή ενέργεια. Η γυναίκα του πολέμαρχου έτυχε να φοράει όταν πρωτοπήγαινε στο σπίτι ένα ζευγάρι χρυσά κουλαρίκια. Και ο Μιλόβιος τη τάρπαξε από τα αυτιά και τα πήρε. Και γενικά δεν μα λυπήθηκαν ούτε στο ελάχιστο τη περιουσία μα. Ο τρόπο που αυτοί συμπεριφέρθηκαν σε εμά για τα λεφτά έχει το αντίστοιχό του μονάχα στον τρόπο που άλλοι άνθρωποι θα συμπεριφερόταν αν είχαν υποστεί μεγάλε αδικίε. Ωστόσο, εμεί δεν αξίζαμε μια τέτοια συμπεριφορά από την πολιτεία. Εμεί κάναμε το καθήκον μα το ακέραιο. Όταν η πολιτεία μα όριζε χορηγού, καταβάλαμε πολλέ εισφορές, Ήμασταν νομοταγεί και τηρούσαμε κατά γράμμα ό,τι όριζε ο νόμο, και ακόμη απελευθερώσαμε πολλού Αθηναίου πληρώνοντα λίτρα στου εχθρού και μα συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο επειδή εμείς που ήμασταν με είχαμε τελείως διαφορετική στάση από αυτούς που ήταν πολίτες με πλήρη δικαιώματα. Γιατί αυτοί παρέδωσαν πολλούς πολίτες τους εχθρούς, πολλούς τους εκτέλεσαν άδικα και τους εγκατέλειψαν άταφους, πολλούς που απολάμβαναν πλήρη πολιτικά δικαιώματα τους τιμώρησαν με στέρηση αυτών και επίσης δημιούργησαν εμπόδια σε πολλών κόρες που ήταν έτοιμε να παντρευτούν και τώρα έχουν και το θράσος να βρίσκονται εδώ και να απορρίψουν τις κατηγορίες και να λένε πως θα, δεν έχουν κάνει κανένα κακό και πως καμιά ανθρωπή δεν τους βαραίνει. Πολλοί θα το ήθελαν τα αλήθεια αυτά που λένε, γιατί θα πιανε και εμένα αυτό το καλό και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς όμως τώρα δεν ισχύει τίποτα τέτοιο, ούτε για μένα ούτε για την πόλη, γιατί όπως είπα και προηγουμένω. Τον αδελφό μου, Ερατοσθένη, τον σκότωσε όχι επειδή είχε υποστεί κάποια προσωπική αδικία, ούτε επειδή τον έβλεπε να εγκληματίε βάρος του κράτους, αλλά επειδή ήθελε να εξυπηρετήσει τη δική του παρανομία. Θέλω αυτή τη στιγμή να τον καλέσω να ανέβει στο εδόλιο και να του υποβάλω ορισμένε ερωτήσει, άντρε δικαστέ, γιατί έχω την εξή άποψη. Αν πρόκειται για το καλό του, θεωρώ την ασέβεια ακόμα και το να μιλά κάποιον άλλο για αυτόν. Αν όμως πρόκειται για το κακό του, είναι η και ευσέβεια μεγάλη ακόμη και το να μιλάς τον ίδιο προσωπικά. Ανέβα λοιπόν και απάντησε μου σε ό,τι σε ρωτάω, Συνέλαβε τον πολέμαρχο και τον οδήγησε στη φυλακή ναι ή όχι. Τις εντολές των αρχών εκτελούσα γιατί φοβόμουν. Ήσουν παρόν στη βουλή όταν συζητιόταν το θέμα μας, ήμουν και τι από τα δύο έκανες, συμφωνούσες και εσύ με κίνους που πρότειναν τη δολοφονία μας ή πήρες το λόγο για να διαφωνήσεις. Πήρα το λόγο και διαφώνησα, για να πεθάνουμε ή για να μην πεθάνουμε, για να μην πεθάνετε, επειδή πίστευες ότι μία τέτοια ενέργεια σε βάρος μας ήταν άδικη ή δικαιή, άδικη, δηλαδή βρε κάθαρμα των καθαρμάτων, διαφωνούσες για να μας σώσει και μας συνελάμβανες για να μας σκοτώσεις, και όταν η σωτηρία μα εξαρτιόταν από την πλειοψηφία σα, ισχυρίζεσαι ότι διαφωνούσε με εκείνου που ήθελαν να μα σκοτώσουν, ενώ όταν η σωτηρία του πολέμαρχου κρεμόταν αποκλειστικά από σένα, τον συνέλαβε και τον οδήγησε στη φυλακή. Και δηλαδή ισχυρίζεσαι ότι διαφωνούσε με εκείνου που ήθελαν να μα σκοτώσουν, ενώ όταν η σωτηρία του πολέμου κρεμόταν αποκλειστικά από σένα, τον συνέλαβε και τον οδήγησε στη φυλακή και δηλαδή έχεις την αξίωση να κριθεί ηθικός και έντιμος για το ότι με τη διαφωνία σου όπως λες δεν πρόσφερε κανένα καλό αλλά για το ότι τον συνέλαβες και τον σκότωσες πιστεύεις ότι δεν πρέπει να τιμωρηθείς από μένα και αυτούς εδώ. και εντάξει ας πούμε ότι λέει την αλήθεια όταν ισχυρίζεται ότι διαφώνησε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να πιστέψουμε και το άλλο ότι δηλαδή δήθεν τον διέταξαν διότι δεν τον εμπιστεύονταν για του Μέτικους. Έπειτα, σε ποιον ήταν λιγότερο λογικό να δοθεί αυτή η διαταγή παρά σε αυτόν που είχε εκφράσει τη διαφωνία του και ήταν δηλωμένη η γνώμη του. Ποιο δηλαδή ήταν λιγότερο λογικό να τα υπηρετήσει αυτά παρά αυτό που διαφωνούσε σε όσα εκείνοι ήθελαν να πραγματοποιηθούν. Επιπλέον, για του άλλου Αθηναίους μου φαίνεται ικανοποιητική δικαιολογία να φορτώνουν στου τριάκοντα την ευθύνη των διάφορων γεγονότων. Όμω, πώ είναι λογικό να αποδέχεστε του ίδιου του Τριάκοντα να ανάγουν την υπετιότητα στου Τριάκοντα. Αν δηλαδή υπήρχε τότε στην πόλη κάποια αρχή ισχυρότερη από την οποία έπαιρνε τη διαταγή να εξοντώσει διάφορου ανθρώπου παρά το δίκαιο, ίσω θα ήταν λογικό να τον συγχωρέσετε. Αλλά όπω έχουν τα πράγματα τώρα, ποιον επιτέλου θα τιμωρήσετε, αν οι Τριάκοντα έχουν τη δυνατότητα να λένε ότι εκτελούσαν διαταγέ στον Τριάκοντα και μιλάμε ότι δεν τον συνέλαβαν στο σπίτι του μα στον δρόμο ενώ ήταν στο χέρι του και να τον σώσει και τις αποφάσεις τους να μην παραβεί. Άλλωστε εσείς δείχνετε την οργή σας σε όλους όσοι ήρθαν στα σπίτια σας ψάχνοντας κάποιον από εσά ή από τους δικούς σας. Αλλά όμως, «Αν υποθέσουμε ότι πρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο θα ήταν πιο δίκαιο να συγχωρείτε όσους εξόντωσαν άλλους ανθρώπους για να σώσουν το τομάρι τους». Γιατί αυτοί κινδύνευαν αν τους έστελναν κάπου και δεν πήγαιναν, όπως και αν αρνιόταν ότι βρήκαν στο σπίτι τους τα υποψήφια θύματα ενώ στην πραγματικότητα τα είχαν βρει. Ο Ερατοσθένης αντίθετα είχε την δυνατότητα να πει ότι δεν τον πέτυχε στον δρόμο πουθενά ή ότι δεν τον είδε αυτά και τα δύο ούτε να ελεγχθούν μπορούσαν, ούτε να ερευνηθούν, ώστε ακόμα και οι εχθροί του να ήθελαν, δεν υπήρχε τρόπος να βρεθούν αποδείξει εναντίον του. Κι αν ήσουν ηθικός και έντιμος ερατοσταίνει, πιο πολύ ήταν καθήκον σου να ειδοποιείς όσους σε πρόκειτο να δολοφονηθούν αδίκως, παρά να συλλαμβάνεις όσου θα εξοντώνονταν αδίκως. Τώρα, όμως, έχει αποκαλυφθεί ότι τις πράξεις σου δεν τις έκανες με λύπη και απέχθεια αλλά με χαρά και ευχαρίστηση. Επομένως, πρέπει και αυτοί με βάση τις πράξεις κυρίως να ψηφίσουν και όχι με βάση τα λόγια παίρνοντας ως τεκμήριο για όσα λέγονταν τότε τα γεγονότα που ξέρουν ότι έγιναν. Και αυτό γιατί μάρτυρες γι' αυτά δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε γιατί όχι μόνο εμάς δεν ήταν δυνατό να βοηθήσουν μα ούτε και τους εαυτούς τους, τους ίδιους οπότε είναι στο χέρι αυτών να λένε για τον εαυτό τους όλα τα καλά παρόλο που προκάλεσαν στην πολιτεία όλα τα κακά. Λυσία. λόγος κατά του Ερατοσθένη ενός από τους τρία κοντα τυράννους εκφωνήθηκε από τον ίδιο το Λυσία. Εκφονητής η Γιώργος Πιτροπογιανάκης. Τέλος πρώτου μέρους. <Τέλος> <Τέλος>